Čovjeka moraš imanski izgradit i on tada privata. Imanski ga izgradiš, a to je kod nas problem što sam ja govorio dječak, mladinac, vrati se, vjeri, ide on redovno na versove i puni imanske baterije. On dolazi kući Njegovirotir su videli na istom levelu. Oni čitav život vjeruju u, u, u utorak, u petak, u konce, u tisovinu, u jehovinu, hrastovinu, raznorazna ta biljka i, i, i drveće. E, vjeruju u sačuvane pupčani, vrpce, u crvene končiće, u hamajlice i mnogije druge budališke. I oni su na tom levelu već 40 godina. Ovaj otišao i on uz naprije, I on sad doje kaj su sutra, skidaj sliku sa zida tače tog babu ponkad da on se skini skini to se kuzazida prvo što te zam zvižniči tšamar bizi balavac 1 ja vako naučio da ti it nas gore treba visiti sve kefti da on se jasim prouči i ca ti habica havica mali došo i da se to skini sa zida prijaću tebe izbaci iskuči nego sliku ali ako ću ovo ide na dersove, pa ide na predavanja, pa svati vjeru, pa svati Allah, svati sudji dan, on to samo uzme lijepo, tuf, prvi kontener, rokne i mirna na Bosnu. Zašto? Zato što je naučio, odgojio i privatio. I tu je nastalo mnogo problema u našem društvu gdje omladna dođe, uči, jača iman privati i dođeš ljudima da im to navediš, oni nisu spremljivi nisu spremni imanski da to privati. A da ne govorimo o prioritetima. Svom mislim ti iduš pa vidi ne klanjate. Hajde, da, da počnete klanjati. Nemo, idem on malo ukošno. Nema, otcu treba da ješ iš je duhana. <laughs> Nije duhana. Pa on palt više si ne, ne po Bosni. Ti grijes nima duhana. Ti s njega rađe vjeru i kada je bubrok. Gledaj bubrok, šta me ne briga? Al cigaru ne dira i ti s njemu dirno u najveći osnjak. Ili kaj ne može, gasi muziku, skida, ekipove, vadi slike. Brate, mu to ne može privaditi.